توی این ویدیو میخواییم داتا تکنیک در مورد اصلاح نور توی فوتوشاپ رو با همدیگی یاد بگیریم اصلاح نور قسمت های تاریک عکس و اصلاح نور قسمت های روشن عکس همراهی ما باشید. ار ساده و اثرون فاشید یالماودی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم داخل فضای ورک اسپیس یک عکس رو داریم که از قسمت‌های تیره روشن تشکیل شده قسمت‌های تیره مثل این قسمت قسمت‌های روشن مثل این قسمت و قراره که قسمت‌های تیره رو یک مقدار روشن تر کنیم و قسمت‌های روشن رو یک مقدار تیره تر کنیم که به این عکس برسیم این عکس تقریبا میشه گفت فاز یک نور یک دست تشکیل شده خب کار رو شروع کنیم از قسمت‌های اصلاح نور قسمت های روشن شروع کنیم خب میریم سراغ پنل چنل اگر پنل چنل رو نداریم از قسمت ویندوز میتونیم چنل رو داشته باشیم روی اولی RGB از روی کیبورد کنترل نیاح میدارم یه دونه کلیک می‌کنم. اینجا الان قسمت های روشند اکس برا من انتخاب شده با کنترل J یه کپی از این لایه می‌گیرم. و بلای ها برمیگردم الان ما این قسمت رو داریم کافیه که الان مودش رو روی حالت ملتیپلای بذاریم الان میبینید های روشن عکس کاملا اصلاح نور شده حتی برای اصلاح نور بهتر شدن میتونم دابل کلیک کنم وارد پنجره این سال بشم از قسمت بلندیف محور دوم پی سمت راست و الت نگه دارم دو تا قسمتش کنم قسمت سمت راست رو تا اینتا به سمت راست بیارم که الان اصلاح نوره بهتری رو داریم خب این برای قسمت های روشن اکسه من اینو خاموش میکنم دوباره میام روی خود عکسم و همون حرکت رو دوباره تکرار می‌کنم. یعنی میرم سراغ چنل روی لایه اولی کنترل رو نگه میدارم یه دونو کلیک میکنم خب اینجا الان مناطق روشن اکس برای من انتخاب شده ولی من میخوام الان روی مناطق تیره اکس کار کنم پس باید انتخابم رو مکوس کنم از روی کیبورد کنترل شیفت آی رو میزنم انتخابم معکوس میشه حالا کنترل ج میزنم و از انتخابم کپی رو میگیرم حالا اینجا مودش رو این بار میزنم رو حالت سکرین الان دارید میبینید که قسمت های تیره اکس کاملا اصلاح نور شده دبل کلیک میکنم وارد پنجره یه لیر سایل میشم و این بار پین سمت راست رو اول نگاه میدارم دو قسمتش میکنم قسمت سمت چپش رو تا انتها به سمت چپ میارم میتونم اپاسیتیش رو صفر کنم و تا هر جایی که فکر میکنم عدد مناسب بالا بیارم لایه بالایی را رو روشن میکنم اپاسیتیش رو صفر میکنم و تا هر جایی که فکر میکنم مناسبه میتونم عدد رو بالا بیارم حالا اینکه الان این اصلاح نور اصلا برای عکس الان مناسبه یا نه اصلا مهم نیست ما می‌خواستیم دو تا تکنیک رو دو تا تکنیک رو با هم دیگه یاد بگیریم اصلاح نور و قسمت های تیره عکس اصلاح نور و قسمت های روشن اکس فرشی دیار محمدی هستم اگر به این دسته از ویدیو ها یعنی آموزش و فوتوشاب به زمان فارسی ساده و البته کاملا رایگان اگر علاقه من هستید میتونید کانال یوتووم رو سکرایب کنید زننگلووی که رو ش بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشی اعلانش برای شما بیاد اگر دوست دارید که همچنان در حال هوای آموزش فوتشاه باشید بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو ببینید. ممنونم از این که همراهی ما بودید و همراهی ما باشید.